Dostlar, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün Windows 10 aktivləşdirməni göstərəcəm sizlərə. Ona görə də videomu daqqatlı qulaq asın. Bilmədiyin şeyləri şəhb bölümündə soruşa bilərsiniz. Üçüncə sizə onu göstərim ki, parametrlərinizə daxil olduqda ya da ki, bu hissədə, gördüyünüz bu hissədə aktivasiya Windows gəlir. Mən də orada da gəlmişdim də o yazısını. Windows aktivləşdirilməyə, Windows-a indaktivləşdir. Necəcək Windows-a aktivləşdirməyə. İlk öncə, kompüterin ayarlarına daxil olun. Ayarlar daxil olduqdan sonra yeniləmə təhlükəsizlikə daxil olun. Windows təhlükəsizliyi basırsınız. Açılsın. Və burada gördüyünüz Windows təhlükəsizliyi açın. Bəliyirsiniz. Windows təhlükəsizliyi açılır. Və buradan... Home-dan aşağıda Virus and protection buna daxil olun. Siz də başqa yerdə də ola bilər, bunun aşağısında və yaxud yuxarısında da ola bilər. Bunun fərqi yoxdur. Sonra Virus Third Prediction Settings, bunun altında Manage Settings-də daxil olursunuz və burada Real Time protection bunu deaktiv edirsiniz. Deaktiv edikdən sonra sizə müxtəraq bir İcazi istəyəcək, bunu bəlirəyin və ayarlardan çıxın. Sonra sizə verdiyim linke daxil olacaqsınız. Mən də onu indi burdan tapam. Vəli dostlar, link aşağıda oymuşam, bura daxil olamın linke daxil olduğunuzda mütləq bura açılacaq. Sonra buranı kopyalayırsınız və Ctrl V, C və yaxud da ki, koprovat eləyirsiniz. Sonra burdan çıxırsınız. Ana ekranda sol dü sağ düyməni çıxıldadı. Buradan yeni və buradan mətin sənədi. Ona daxil olun. Daxil olduqdan sonra ə, açdığımız papqeya keçirik və bura Ctrl-V və yaxud da ki, belə eləyirdikdə Pesti. Pestiya vura bilərsiniz. Sonra failə gəlirsiniz, fərqli saxlayırsiniz. Buradan yazacaqsınız. Windows 10.gmd Belə yazırsınız və saxlayırsınız. Buradan çıxırsınız. Bunu da artıq sülə bilərsiniz. Sonra, gördüyünüz kimi bu fail düşdü bir də. Gəlç sağ düymən Çıxıldadırsınız bir dəfə, sonra burdan inzibatçı kimi icra et, ona basırsınız və burada sizə yenə bildirik gəlir, bunu belə eləyib, sizə başqa dildə də ola bilər, ingilis dilində və yaxud türk dilində. Bəl sonra belə bir yer açılacaq var, bunu gözləyin, bu deməkdir ki, sizin windowsunuz aktivləşir, biraz gözləməli olacaqsınız, çox da çəkən deyil. Mən videonu sağladıram, mən də alınandan sonra yenidən də Dostlar, bir də ki, burada gördünüz kimi de to my, my community server fəaliyyət. Yəni, o deməkdir ki, internetiniz mütləq olsun. İnternetiniz kəsilsə, əgər internet kəsilsə, bakitibləşən deyil. Ona görə internetiniz olsun. Dostlar, gördüyünüz kimi, belə bir yer açıldı. Burada yazılır Product, Activated Sex Foli. Bunu bundan sonra enteri i basırsınız. Və sonra biraz gözləməli olacaqsınız. Sonra həmin yerdən çıxırsınız və ayara gəlirsiniz. Bəli, dostlar, gördüyünüz kimi burada əvvəlki yazı yazılmayıb. Buradan istəyirək də görmək, istəyirək yeniləmə və təhlükəsizliyə gəlib. Windows update iləyib və yaxud da aktivləşdirmədən də baxa bilərsik. Bəli, dostlar, gördüyünüz kimi Windows təşkilatınızı aktivləşdirilmə xidmədən istifadə edilməklə aktivləşdirildi. Beləcə dostlar, Əminəm ki, bu video ilk dəfə də Azərbaycanda çəkilir. Çünki mən də çox axtarmışam YouTube-dan. Amma fərqli dillərdə çəkilib. Azərbaycanda ilk dəfədim mən biləni. Dostlarınızla da paylaşın. Hamı bulunan xəbər olsun. Yəni, sizin də işinizə yaradırsa, bir like atın. Kanalıma abunə olun, xaç edirəm. Belə dostlar, sağ olun, sağ olun, qalın.